Αν σκέφτεστε, δεν έχω χρόνο να δω αυτό το βίντεο, θέλω να σα πω ότι καταλαβαίνω ακριβώς πώς αισθάνεστε. Και εγώ έτσι ένιωθα όταν δω ένα εκπαιδευτικό βίντεο σήμερα το πρωί. Αυτό που ανακάλυψα όμως είναι ότι αν δω τα κατάλληλα βίντεο, βίντεο που ξέρω ότι έχουν πρακτικές και συγκεκριμένες λύσεις σε θέματα που με απασχολούν, τότε τα 5-6 λεπτά που θα αφιερώσω μπορούν να μου γλιτώσουν πολλές ώρες σε βάθος χρόνου. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αλλά μόλι χρησιμοποίησετε τη βασική φόρμουλα χειρισμού αντιρρήσεων και στο σημερινό μάθημα θα μιλήσουμε για τι αντιρρήσει και θα δούμε αναλυτικά αυτή τη φόρμουλα και πώ μπορείτε να τη χρησιμοποιείτε όταν δέχεστε αντιρρήσει από του υποψήφιου πελάτε ή συνεργάτε σα, αλλά ακόμα και από ανθρώπου εκτό δουλειά όπω τα παιδιά σα όταν τους ζητάτε να κάνουν κάτι και σα φέρουν αντιρρήσει. Δείτε το βίντεο μέχρι το τέλο, γιατί θα σα δώσω επίση μια άσκηση την οποία μπορείτε να κάνετε από σήμερα για να γίνετε πολύ καλοί στο χειρισμό αντιρρήσεων. Γεια σας, είμαι ο Θεοδωρής Αραμπατζής, συγγραφέας του βιβλίου Ακαταμάκητο Δικτυακό Μάρκετινγκ και δημιουργός του GreekCoach.gr και του προγράμματος επαγγελματίας του μέλλοντος στο futurepro.gr και αυτό που κάνω να βοηθάω ανθρώπους που ασχολούνται με το δικτυακό μάρκετινγκ και την online και offline επιχειρηματικότητα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 Τόσο περισσότερο θα συνειδητοποιήσετε ότι οι αντιρρήσει είναι πολλέ φορέ ερωτήσει μεταφιεσμένε. Είναι ενδιαφέρον μεταφιεσμένο σε ερωτήσει. Για την ακρίβεια, φαίνεται ότι οι άνθρωποι που έχουν τι περισσότερε αντιρρήσει είναι αυτοί που το σκέφτονται πιο σοβαρά και απλά χρειάζονται κάποιε περισσότερε πληροφορίε, κάποια παρότρινση στο να ξεκινήσουν. Στο σημερινό μάθημα θα σα δώσω μια φόρμουλα η οποία δουλεύει πολύ καλά στο χειρισμό αντιρρήσεων και είναι η φόρμουλα που λέγεται Αισθάνεσαι, Ένιωθα, Ανακάλυψα. Αισθάνεσαι, ένιωθαν και ανακάλυψαν. Η αλήθεια είναι ότι δεν ανακάλυψα εγώ αυτή τη φόρμουλα, δεν θυμάμαι που την άκουσα για πρώτη φορά, αλλά μιλάμε για μια πολύ απλή αλλά πάρα πολύ αποτελεσματική φόρμουλα στο χειρισμό αντιρρήσεων. Και πάει κάπω έτσι. Α πούμε ότι κάποιο πιστεύει ότι τα 100 ευρώ που κοστίζουν τα προϊόντα σα είναι πολλά. Αντί να διαφωνήσετε μαζί του και να του πείτε όχι, δεν είναι πολλά, γιατί αν σκεφτεί ότι τα προϊόντα μου μπορούν να σου το τάδε πρόβλημα το οποίο σου πολύ περισσότερα χρήματα κάθε μήνα. Αντί να πείτε αυτό λοιπόν, μπορείτε να πείτε το εξή. Βασικά πρέπει να σα δώσω την ακριβή φρασιολογία να σα πω ότι ποτέ μην διαφωνείτε με του υποψηφίου σα και γενικά με του συνομιλητέ σα. Ποτέ μην λέτε σε κάποιον ότι κάνει λάθο. Δηλαδή, αν κάποιο σα πει ότι αυτό είναι ακριβό, μην πείτε δε, Όχι δεν είναι ακριβό, κάνει λάθο. Κάποιο λοιπόν μου λέει ότι τα 100 ευρώ είναι πολλά για τα προϊόντα μου. Τότε μπορώ να πω, ξέρω ακριβώ πώ αισθάνεσαι. Και εγώ έτσι ένιωθα. Αλλά αυτό που ανακάλυψαν ότι επενδύοντα 100 ευρώ το μήνα σε αυτά τα προϊόντα τελικά μου γλύτωνε πολλά περισσότερα χρήματα σε βάθο χρόνου. Κάποιο που μπορεί να σα πει ότι δεν έχει χρόνο να ασχοληθεί με την επιχειρηματική σου ευκαιρία. Πείτε, καταλαβαίνω πώ στάνει εσύ. Και εγώ έτσι ένιωθα όταν άκουσα για πρώτη φορά γι' αυτό. Αλλά αυτό που ανακάλυψε είναι ότι δεν χρειάζεται πολύ χρόνο για να το κάνει να λειτουργήσει με επιτυχία. Και αν θέλετε να το κάνετε ακόμα πιο ισχυρό, κλείστε με μια ερώτηση. Είχα μιλήσει για το πώ να έχετε τον έλεγχο κάθε συζήτηση σε προηγούμενο βίντεο. Μπορείτε να το βρείτε κάπου εδώ. Η ουσία εκείνου του μαθήματο ήταν ότι όταν κάποιο μα κάνει μια ερώτηση, απαντάμε σύντομα και επανερχόμαστε με ερώτηση. Οπότε σα λέει κάποιο: Δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ με αυτή τη δουλειά πείτε, ξέρω ακριβώ πώ αισθάνεσαι. Και εγώ στην αρχή έτσι ένιωθαν το ξεκίνησα γιατί έκανα ήδη δύο δουλειέ και δεν είχα χρόνο. Αυτό που ανακάλυψα όμως είναι ότι τουλάχιστον στην αρχή δεν απαιτεί πολύ μεγάλη δέσμευση χρόνου. Και μετά κλείστε με μια ερώτηση σαν αυτήν. Αν μπορούσα να σου δείξω πώς να το κάνει με λιγότερε από 7-8 ώρε την εβδομάδα, θα σε ενδιέφερε? Αυτή ονομάζεται βασική ερώτηση καταλληλότητα, στην οποία την αναλύω πάρα πολύ στο βιβλίο μου. Να πω εδώ ότι το βιβλίο μου, το ακαταμάχητο δικτυακό marketing, πρακτικά είναι ένα οδηγό. Είναι το εγχειρίδιο που χρησιμοποιούσα για χρόνια με του δικού μου συνεργάτε. Έχει πολύ αποτελεσματικά σενάρια επικοινωνία. Έχει ιδέε για τον τρόπο σκέψη. Πώ να εκπαιδεύετε του συνεργάτε σα, πώ να κάνετε παρουσιάσει. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ολοκληρωμένο. Πρόσφατα έλαβα ένα μήνυμα από μια δικτυώτρια που το διάβασε και μου είπε ότι τώρα κατάλαβα τι έκανα λάθο τόσο καιρό και δεν είχα αποτελέσματα. Αν θέλετε λοιπόν να πετύχετε στην επιχείρησή σα στο marketing και ακόμα δεν έχετε τα αποτελέσματα που θα θέλατε, τότε σίγουρα χρειάζεται να το διαβάσετε. Μπείτε στο GreekCoach.gr κάθετο book. Βάλτε τα στοιχεία σα και θα σα έρθει μια ειδική προσφορά και οπωσδήποτε αποκτήστε και μελετήστε το βιβλίο μου. Αν δεν θέλετε να συμπληρώσετε τη φόρμα, και τελείπα, μπείτε στο Greekhost.gr κάτω στο shop και ψάξτε το εκεί. Οπότε η φόρμουλα, πάει κάπω έτσι. Ξέρω πώ σε στάνετε ή καταλαβαίνω γιατί μπορώ να γινόσει έτσι. Κι εγώ έτσι ένιωθα. Η αν δεν έχετε σε μια προσωπική εμπειρία, πείτε καταλαβαίνω ακριβώ πώ αισθάνεσαι, είχαμε συνεργάτηδα η οποία ήταν ακριβώ στην ίδια κατάσταση με σένα. Αλλά αυτό που ανακάλυψα ή αυτό που ανακάλυψε η αυτο που ανακαλυψε η συνεργάτηδα μου είναι. Να θυμάστε το εξή: Αν διαφωνήσετε με κάποιον, ποτέ δεν θα κερδίσετε. Αν διαφωνείτε με τον υποψήφιό σα, ποτέ δεν θα κερδίσετε. Αν διαφωνείτε με τα παιδιά σα, ποτέ δεν θα κερδίσετε. Αν διαφωνείτε με του γονεί σα, ποτέ δεν θα κερδίσετε. Αν διαφωνείτε με τη γυναίκα σας, τότε σίγουρα ποτέ δεν θα κερδίσετε. Μπορεί να κάνουν αυτό που θα του επιβάλλετε να κάνουν ή που θα του πείσετε να κάνουν, αλλά ουσιαστικά δεν έχετε κερδίσει. Αντί για αυτό, πάτε να λέτε ότι καταλαβαίνετε ακριβώ πώ αισθάνονται. Αυτό θα του κάνει να νιώσουν άνετα μαζί σα και έτσι θα μπορέσουν να ανοιχτούν και να σα πούν περισσότερα για την ανησυχία του και να συνεχίσουν τον διάλογο μαζί σα. Σκεφτείτε τι συζητήσει που είχατε στο παρελθόν και αναλογιστείτε πώ θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη φόρμουλα για να μείνετε στη συζήτηση μαζί του αντί να του χάσετε. Η ίδια φόρμουλα θα μπορούσε να εφαρμοστεί και με τα παιδιά σα ή γενικά με άτομα που συζητάτε. Αντί να διαφωνήσετε μαζί του, πείτε του ότι του καταλαβαίνετε ότι καταλαβαίνετε πώ αισθάνονται. Σα λέω ο γιο σα. Σήμερα δεν έχω όρια για προπόνηση. Αντί να διαφωνήσετε μαζί του, αντί να πείτε, Όχι, πρέπει να πα γιατί είναι υποχρέωσή σου, θα σε βοηθήσει να γίνει καλύτερο κτλ. Πείτε, Δημητρή, καταλαβαίνω πώ στάνεσαι, και εγώ σήμερα το πρωί έτσι ένιωθα όταν ήταν να ξεκινήσω να κάνω την προπόνησή μου. Αλλά αυτό που ανακάλυψα είναι ότι όταν ξεκινάω την προπόνηση και όταν την τελειώνω, τελικά νιώθω πολύ καλύτερα. Έχω καλύτερη διάθεση, έχω περισσότερη ενέργεια, νιώθω καλύτερα με τον εαυτό μου και φυσικά έρχομαι πιο κοντά στου στόχου μου. Ουσιαστικά λέμε το ίδιο πράγμα αλλά χωρί να διαφωνούμε μαζί τους. Συμφωνώντας μαζί τους, ερχόμαστε δίπλα τους αντί να είμαστε απέναντί τους και έτσι είναι πολύ πιο εύκολο να τους βοηθήσουμε να ξεπεράσουν την αντίρρηση ή το εμπόδιο που βλέπουν μπροστά τους όταν νιώθουν ότι είμαστε πραγματικά μαζί τους. Προφανώ η συγκεκριμένη φόρμουλα δεν είναι μαγική, δεν λειτουργεί κάθε φορά σε κάθε περίπτωση, γιατί κάποιε αντιρρήσει που δεχόμαστε είναι πραγματικέ. Επίση, υπάρχουν και άλλα βήματα που κάνω κάποιε φορέ όταν είναι να χειριστώ μια αντίρρηση, όπω το να απομονώσω την αντίρρηση ή να διευκρινίσω κτλ. Τα οποία ίσω τα αναλύσουμε σε επόμενο βίντεο, αλλά με αυτή την απλή βασική φόρμουλα χειρισμού αντιρρήσεων μπορείτε να ξεκινήσετε και να έχετε πολύ καλά αποτελέσματα. Αυτό που θα σα βοηθήσει αυτή η φόρμουλα να κάνετε είναι να αποκαλύψετε κατά πόσο μια αντίρρηση είναι πραγματική. Και αν δεν είναι, να την ξεπεράσετε αποτελεσματικά. Ποιε είναι οι πιο συχνέ αντιρρήσει που δέχεστε εσεί? Αφήστε ένα σχόλιο. Ποιε είναι οι πιο συχνέ αντιρρήσει που συναντάτε. Επίση, θα θέλετε να κάνω ένα βίντεο στο οποίο εξηγώ πώ απαντάμε στι πιο συχνέ ερωτήσει. Γράψτε ναι, κάνε το βίντεο στα σχόλια. Τώρα, αν δεν θέλετε να περιμένετε να κάνω ένα τέτοιο βίντεο, μπορείτε να βρείτε τη μονόρια εκπαίδευση χειρισμού ερωτήσεων, αντιρρήσεων και αναβολών μπαίνοντα στο GreekCoach.gr κάθε objections. Εκεί θα δείτε τι λέω όταν κάποιο μου πει. Δεν μ' αρέσει να πουλάω. Δεν έχω χρόνο. Δεν έχω χρήματα. Θέλω να το σκεφτώ. Θέλω να ρωτήσω τη γυναίκα μου, τον άντρα μου. Δεν ενδιαφέρομαι. Πόσα χρήματα κερδίζει εσύ. Όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε στη μονόωρη εκπαίδευση που υπάρχει στο GreekCoach.gr. Κάτιτο objections. Τώρα, εργασία για το σπίτι. Όταν βρίσκεστε σε μια συζήτηση όπου το άτομο που μιλάτε έχει διαφορετικέ απόψεις από εσά και θέλετε να εκφράσετε τη δική σα άποψη, χρησιμοποιήστε τη φόρμουλα Αισθάνεσαι, Ένιωθα, ανακάλυψα. Ακόμα και σε ανθρώπου που δεν είναι υποψήφιοι για τη δουλειά σα, και παρατηρήστε πώ προχωράει η συζήτηση. Ελπίζω να βρήκατε χρήσιμο το σημερινό μάθημα. Αν το βρήκατε, κάντε ένα like, αφήστε ένα σχόλιο και θα το εκτιμούσα ιδιαίτερα αν το μοιραζόσατε με άτομα που πιστεύετε ότι δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν και να χειριστούν αντιρρήσει. Κάντε πράξη τη σημερινή ιδέα, βάλτε σε εφαρμογή τη φόρμουλα Αισθάνεσαι, Ένιωθα, Ανακάλυψα, ήμουν θα δωρήσα ραμπατζή και θα τα πούμε στην κορυφή.